بابر بھیا ہم آگے بین اسٹاک آپ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے لیں پندرہ سال کے بعد اپنی پوری فوج کو لے کر آئے ہیں سسوری والے ٹھیک طرح سے ہمارا سواگت تو کرو <laughs> بین اسٹاک سسوری کے کائے کو دماغ خراب کر رہا فوکٹ میں سسوری کے اتنا بڑھیا طریقے سے آپ کا سواگت کیا ہے کبھی کسی دیش میں گئے اتنا بڑھیا سواگت آپ کا ہوا ہے سسوری والو پندرہ سال بعد آئے ہو ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے اس لیے <laughs> بابر برادر تمہارا تم لوگوں نے ہمارا بہت اچھا طریقے سے استقبال کیا لیکن اب چھوڑو ان باتوں کو اب دیکھنا ٹیسٹ سیریز میں یہ انگلینڈ والا جو روٹ تم کو کیسے پیلتا تم کو جیتنے نہیں دے گا ہم جیت کے جاتا جو روٹ تم بالکل صحیح بولتی یہ پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ سیریز ہم سے کہاں جیتے گی یہ سپنے دیکھ رہی ہے دیکھنے دو ویسے ہماری چھوٹی سی ٹیم آئی تھی ٹیوینٹی شنکڑا ان سے جیت گئی یہ ٹیسٹ کہاں جیتے گے بالکل بین ڈیک تم برابر بولتی کیونکہ ابھی تو بڑے بڑے نامی پلیئر انگلینڈ کے آتی میں ہوتی بین اسٹوک یہ جو روٹ بھی آئی ہے ایسا ان کو پیلیں گے یہ رو رو کے یاد کریں گے انگلینڈ والوں کو اور بابر بھیا یہ میں کیا سنتی کہ تم لوگ انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز جیتنے کے سپنے دیکھ رہے ہو اور ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کا بھی سوچ رہے ہو سپنے دیکھ رہے ہو دیکھو دیکھو अबे चुप करो ससुरी वालो घंटा हो गया टैं टैंक कर रहे हैं हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग मेहमान हो इसलिए भूतनी वालो हम सपना नहीं देख रहे हैं हमारी टीम के अंदर इतनी ताकत है कि आपको तीन सुन से फेल कर इधर से रुला कर भेजा जाए वापस हाँ इंग्लैंड वालों बाबर भैया बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं अब मेरी बात भी कान खोल सुन लो जितना स्वागत तुम लोगों का हमने तुम्हारे आने आरोप किया है न इतना ही स्वागत मैच में करेंगे जब आपको पूरी तरह ठोकेंगे और रोते हुए आप जाओगे بھیا خواہ مخواہ اتنا نہیں ڈراؤ یہ سسوری والے کہیں بہنا بنا کر بھاگ نہ جائے ابھی تو ان کو پہلا ٹیسٹ پنڈی میں کھیلنا ہے دوسرا ملتان میں کھیلنا ہے تیسرا کراچی میں کھیلنا ہے کراچی میں ان سے پرانا بدلہ لینا ہے ابے چپ کر سسوری کے اظہر علی ہم بھاگنے والے نہیں ہیں آپ کے دیش میں آ کر جیت کے گئے تھے پہلے ٹی ٹوینٹی تب میں بھی آیا تھا یاد ہے نا اب دیکھنا جو روٹ اور بینسٹوک آپ کی بینڈ بجائیں گے ابے چپ کر سسوری کے بین ڈے کے بچے وہ ٹی ٹیوینٹی کرکٹ تھی ویسے بھی اس میں میں نہیں تھا اور یہ امام بھیا بھی نہیں تھے اب دیکھنا ہم دونوں مل کے تمہاری کس طرح سے واٹ لگائیں گے تم یاد کرو گے اظہر علی اس میں آپ نہیں تھے ادھر ہم نہیں تھے حساب برابر ہوتا ہے ادھر تو بوتنی والوں تین میچ جیت لیے تھے ساتھ تھے اس بار تو تین ٹیسٹ میچ تین شونیہ سے انگلینڈ جیت کے جائے گا آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے ابے چپ کرو سسوری والو بہت کر لیا الٹا سیدھا بکواس اب چپ کرو یہ تو سیریز ختم ہونے کے بعد پتا چلے گا کون جیتتا ہے سیریز بھائیو یہ کیول فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لو